Victorie mare a României în fa Rusiei la handbal în preliminariile campionatului european. Naionala României de handbal feminin a câștigat duminic seara meciul împotriva naionalei Rusiei cu 26 la 25. Pentru România au marcat Buceschi 6 goluri. Dragut 4, Neagu 4, Chiper 4, Pintea 3, Beceoanu 2, Olteanu 1, Udr Subliniere 2-1, Florica 1. În cealalt partid din grup, Austria a dispus, Sâmte, pe teren propriu, de echipa Portugaliei, cu scorul de 29 la 24. După patru etape, clasamentul grupei a patra este următorul: 1. România 6 puncte, 2. Austria 6, 3. Rusia 4, 4. Portugalia 0. În primele trei partide din grupa a patra. Colorele antrenate de Ambros Martina au obținut rezultatele: 36 la 25 cu Austria, 32 la 16 cu Portugalia, sublinierei 25 la 30 cu Rusia, relatează News. În ultimele două meciuri din grup, România va întâlni Austria, în deplasare, 31 mai. Subliniere-i Portugalia, pe teren propriu, 3 iunie. Primele două clasate din cele subliniere apte grupe preliminare subliniere-i o echip de pe locul 3 cu cea mai bună linie de clasament se vor califica la turneul final campionatului european, programat în Franca. Între 29 noiembrie 16 decembrie 2018 La ultima ediție a campionatului european, în 2016, România s-a clasat pe locul 5, titlul continental revenind Norvegiei.